اسمعوا اني احقق الامنيات يعني اي حد مني حاجه اني احقق له بالله بالله؟ بس مش بلاش يعني بكم؟ الطلب الواحد بألف 1000 الالفات هات ينباوي باواد له خم امشي قال نخام يلا اطلب اسمعي أنا طلبي أنت عندك عارفة الكهرباء عندنا وال... والكيبالات تتغارح من جنب والكاربة من جنب يعني 24 ساعة طافي أشتك تحصل لنا حل ده حل قدامك من الحوريه ولا وحدة كهرباي وكيف تحق غير وبنيات. ما لا تشوفني حورية تشوف ده الجمر كله تقول لي تعالي صلحي وعيرك يعني إشلي من الكهرباء حقكم اللي ولا بتصلاح يعني يبني من نسفها على بطارية تحو فعلى بطارية وطاقة شمسية طلبك مرفوض خرحة الألف اللي بعده.